اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شقة الاحلام كاميران على اليوتيوب وباقي المنصات. بهيدي الحلقة المميزة وبهذا الفيديو المميز جدا نحن هون مع عائلة استثمرت من خلال تركيا شقة الاحلام كاميران حبينا ننقل لكم تجربة هيدي العائلة مع السيدة زيرين والسيد كمان اراس جايين من المانيا يحملون الجنسية الالمانية طبعا يتحدثون العربية وحابين كمان يوصلوا فكرة الاستثمار من خلال تركيا شقة الاحلام كيف؟ إن شاء الله بعد المقدمة. اهلا وسهلا استاذه زيرين اهلا وسهلا استاذ اراس شكرا كثير بالبدايه انه يعني طلعتوا معنا بالفيديو وحبيتوا توصلوا هاي التجربه تبعكم يمكن عمر التجربه تبعكم حوالي سنتين او هيك شيء اكثر سنتين ونص تقريبا طيب استاذه زيرين ممكن ابلش معك اذا كان بيناسب الامر انه بدي اسالك البدايه شلون كانت؟ انت كيف اول شيء فكرتي تستثمري في تركيا؟ اها احنا أولا أهلا وسهلا. عايشين بألمانيا وحبينا نستثمر بتركيا لأن نحب نجي دايما على تركيا بالأخص اسطنبول. وما كان عندنا أي فكرة وين نبدأ وين نبلش. ودورت بالإنترنت تحديدا باليوتيوب لقيت فيديوهات حضرتك. وكثير شفت فيديوهات ثانية بس أكثر فيديوهاتك اقتنعني إنه اجي يمكم وبلشت باول فيديو لحق هذا الوقت اللي استثمرنا فيها وحكيت مع زوجي وهو كمان بدا يشوف فيديوهاتك واقتنعنا بالموضوع وبلشنا نحكي مع كادر تي دي ا وحكينا معه عبر الواتساب وبلش من هونك. امم فهمت عليك أستاذ طيب استاذ اراس انا فهمت من السيدة زيرين يعني هي كيف بس انت الشخص ما شفنا على اليوتيوب ما كان عندك تساؤلات ليش يكون تركيا شقة الاحلام ما تكون شركة تانية لا انا هم دو باو باوعد كتير فيديوهات بس آه. اللي اغتنع <تصفيق> بي تي دي اه طب شو السبب؟ اللي شو السبب يعني الخلل اللي موجود بالشراء البيوت او العملاء العم او الغش اللي دايسة بين بين المشتري والبايع و ف شغلات كثيره صارت تغش فهم مصداقيتهم كان اكثر 100% او اقل شويه بس كان اقتنعني فشجعت مرتي ونساوي هاي الشغله شكرا شب بس كتير. بصراحه كلش كل الشركة زينه وخدماتها كلش زينه طيب استاذه زيرين الخدمات متل ما حكى الاستاذ اراس زينه فانت وين لمستي جوده الخدمات؟ كانت قبل البيع ولا بعد البيع؟ أه ورا ما اشترينا وخلصنا كل الاجراءات وطبعا أه كان قبل سنتين ونص اكثر من سنتين ونص كان أه بخمس ايام أه خلص كل الاوراق يعني حتى الطابو اخذناه بخمس ايام والكادر كانوا كثير أه كويسين معنا يعني كثير مريحين ونفسيا حتى و بس الأهم شيء لإلنا لأن إحنا استثمرنا الفلوس هون، يمكن يعني واحد ما يبدأ بكثير مبالغ كثيرة، حتى بالمبالغ الصغيرة يقدر يشتري شقة كثير صغيرة ويبلش بأشياء صغيرة. ورا ما اشترينا أهم لإلنا من الشراء كان، لأنه صار له سنتين ونص إحنا نتعامل معاكم، الإيجار وكل الخدمات، يعني كل شهر بدون أي مشاكل بدون أي متابعات يأتي لنا عبر الواتساب القائمة وكل شيء هذا أهم لنا يعني بعد طبعاً وقبل الشراء كمان <تصفيق> فهمت عليك أستاذة زيني طب أستاذ أراس حضرتك يعني مثل ما فهمت مغترب في ألمانيا يعني كشخص مغترب في ألمانيا شفت أنه الاستثمار في تركيا هو ممكن يكون مستقبل او انت حابب بالمستقبل تعيش هون في هيدا البلد مع انك انت عايش ما شاء الله في بلد كمان كثير كتير متقدم يعني اذا كان بعد فترة خيروك انه انا انه أنت وين تختار تعيش تركيا ولا المانيا والله اني احب من اطلع تقاعد اجي اقعد هنا بالتركيا لان عاداتهم وتقاليدهم قريبة علينا وبلد حلو والمانيا بارت من واحد يشيب لازم بس يبقى بالبيت هم. فهنا أسطنبول غير شيء غير طبيعة، غير المناخ، حتى المناخ، حتى الاش... الشخص، الثقافة،, الثقافة يمكن ثقافة، وكل شيء يعني قريبة منه احنا كعراقيين قريبة علينا، قريبة و... من ثقافة مجتمعاتنا العربية، المجتمع مجتمع الإسلامي طبعاً هم فالمانيا وليد تقول خط... ش... لي الشياب شوية صعب بعد من وراء خمس ما شاء الله العمر كله ان شاء الله <تصفيق> اشكرك م... لساتك شباب اشكرك <تصفيق> <تصفيق> طيب استاذه زيرين انت كمان بظن عندك نفس وجهه النظر بخصوص بتحبي تضيفي شيء على شيء خ... فعلا خلاكي تحبي هاي البلد تحسيها انه هي ممكن تكون مميزه عن المانيا اكثر هو ال... الامتياز طبعا امتياز المانيا اكثر من اي دول ثانيه بس مثل زوجي ما قال إحنا حبينا الإسطنبول بالمستقبل نجي نعيش هوني أولادنا بالألماني يعني دائما فينا يعني الوصول سهل وصل أي صحيح. بس يعني بالمستقبل إحنا نجي للإسطنبول نعيش لأن الثقافة قريبة من ثقافتنا والبلد كثير حلو نحبه وطبعا من طريقكم حبيناها اكثر من فيديوهاتك حبيناها اكثر من شرح اسطنبول حبيناها اكثر مشان هيك ان شاء الله بالمستقبل نجي نعيش هوني. ان شاء الله استاذ الزيرين انت حسيتي وقت شفت الفيديوهات اول شيء بعدين رشحتيهم لزوجك ممكن تكوني حسيتي مثلا انه ممكن هيدي الفيديوهات تكون مبالغ فيها شوي انه هاي الشركه ما كتير كثير بهذا المستوى لا ما حسيتي بهذا الشيء؟ لا ابدا. انا بقصد قبل ما تستثمري قبل ما تتصلي فينا. لا طبعا كل فيديو يعني يجذبك اكثر من فيديو ثانيه، كل فيديوهاتك كل مره كان يزيد ثقتي بكم بصراحه واليوم انا موجود هون بس حتى اشكركم يعني ما عندي ولا شيء بس جينا هون دي حتى اشكركم لحد اليوم ولا عندي اي مشكله معكم بصراحه شكرا شكرا, شكراً. بصراحة. شكراً, بصراحة. شكراً وانا هذا بصراحة وسام بحطه على صدري منكم منك الاستاذ اراس آه انه حضرتكم مختربين آه وقررتوا تستثمروا هون وشفتوا تركيا شقة الاحلام رغم انه انتم يعني عايشين في بلد فعلا منظم بشكل آه ممتاز صحيح شفتوا انه تركيا شقة الاحلام فعلا شركة منظمة ممكن آه تحاولوا آه تعملوا معها استثمارات صحيح وانصح كل واحد يريد يستثمر بهذا البلد يجي على تي دي اي ويستثمر معاكم شكرا كثير أستاذ الزيرين شكرا وشكرا كثير كمان استاذ اراس على الزياره وعلى يعني توصيل هذه المعلومات لمتابعينا وان شاء الله نحن ملتزم دائما عن حسن ظنكم يعني كان سنتين ولا كان عشرات السنين خدماتنا ما تتغير الله. ابدا ودائماً تكون مدى الحياه وبدها تكون كمان مجانيه ان شاء, مجانية الله. إن شاء شكرا الله. شكرا الله شكرا شكرا الله. شكرا ليش. نحن كثير متشكر الاستاذة الزرين والاستاذ اراس على المقابله الجميله هاي يعني حبيناها تكون عفويه قدام كان ما في تجهيز لا, لا اسئله ولا حتى حبينا نقعد هيك ونحكي عن التجربه بشكل عام كيف كانت مع تركيا شقه الاحلام آه كاميرا فان شاء الله تكون آه وصلت الصوره لمتابعينا ومثل ما بوصيكم دائما انتبهوا من المقلدين وكمان آه كان معكم كاميرا خليل تركيا شقه الاحلام الاستثمار الامن مدى الحياه